Meillä on tosi tärkeää, että kun meiltä opiskelija valmistuu, että hän joko työllistyy tai siirtyy jatko-opintoihin ja Nämä väyläopinnot on, on yksi tärkeä vaihtoehto, mitä me tarjotaan opiskelijoille. Väyläopintona voi opiskella XAMKissa hyvin monipuolisesti eri aloilta. Löytyy niin sosiaali- ja terveysalaa, löytyy hyvinvointialaa, löytyy liiketoimintaa, löytyy tekniikka koulutuksia muun muassa. Sieltä voi poimia itselleen kiinnostavia aihekokonaisuuksia. Eli puhutaan ihan ammattikorkeakouluopinnoista, joita voi yhdistää jo tässä toisen asteen tutkintoon mukaansa. No suurin hyöty väyläopinnoista opiskelijalle on minun mielestä siinä, että siinä nimenomaan saa laajennettua sitä omaa osaamistaan ja saa kokemusta siitä ajatuksesta, että mitä ne jatkoopinnot kenties voisivat olla. Ehkä varmuutta siitä, soveltuuko ne jatko-opinnot minulle, minkälaista se ammattikorkeakoulussa opiskelu jo on. Useat Xamkin tarjoamat näistä väyläopinnoista on verkkopainotteisia, eli se mahdollistaa myös opiskelijalle hyvin joustavasti yhdistää niitä osaksi tätä toisen asteen tutkintoaan. Parasta tietysti on se, että nämä ovat maksuttomia opiskelijalle, eli voi mielinmäärin niitä korkeakouluopintoja sieltä poimia osaksi. Tää ammatillista tutkintoa. Haasteita varmasti osalle on hyppy sinne korkeakoulumaailmaan. Tahti ja taso on tottakai korkeakouluopinnoissa haastavampi mitä se on toisella asteella. Mutta motivoituneelle opiskelijalle niin ei missään nimessä niin mahdoton asia ja varmasti niin hyvällä asenteella ja motivaatiolla varustettu opiskelija niistä selviytyy, niin ne on myös turvallinen tapa kokeilla. Sitä, että millaista se ammattikorkeakouluopiskelu on, missä on ne omat vahvuudet, missä tarvii vielä kenties kehittyä ja sitä kautta niin kun saa rakennettua myös sitä opiskelutekniikoiden pohjaa niitä tulevia korkeakouluopintoja varten. No, kurkistuskurssit on korkeakoulutasoisia opintoja, joissa nimenomaan meidän opiskelijat pääsee tutustumaan siihen, että mitä se opiskelu siellä on. Ja... Näkisin sen itse juuri sellaisena, että se poistaa ehkä sitä pelotetta niistä korkeakouluopinnoista. Purkistuskurssit tarjoaa sellaisen helpon ja matalan kynnyksen niin testauksen siitä, että voisiko tuon alan opinnot minua kiinnostaa ja sitä kautta sitten edetä mahdollisesti jatkamaan niitä väyläopintoja pitempään. Me halutaan, että opiskelijat pystyvät, pystyvät sujuvasti ammatillisen koulutuksen jälkeen siirtymään korkea-asteen opintoihin ja tarjotaan jo sillä aikaa, kun he ovat meillä opiskelemassa mahdollisuuksia suorittaa opintoja korkea ja Sitä näissä väyläopinnoissa rakennetaan ja sen vuoksi sitä tehdäänkin tiiviissä yhteistyössä Xamkin kanssa. Opiskelijan omasta tavoitteestakin riippuen, niin jokuhan jo tietää, kun ammatillisen koulutukseen tulee, että haluaa jatkaa korkea-asteelle, niin pystytään tukemaan myös tämmöisen yhteistyön kautta sitä erittäin hyvin. Se, että tehdään Xamkin kanssa hyvää ja tiivistä yhteistyötä, niin tietysti mahdollistaa myös seutukunnallisesti sen, että me pystytään tarjoamaan täällä monipuolista laaja-alaista koulutusta niin toisella asteella kuin sitten korkean asteella. Kannustan kyllä rohkeasti kokeilemaan väyläopintoja. Liikkeelle voi lähteä ihan vaikka yksittäisestä opintojaksosta. Ei ole pakko vielä lähteä heti alusta alkaen niin kuin sitä koko putkea tekemään. Voi matalalla kynnyksellä kokeilla ensin yhdellä opintojaksolla, katsoa miltä se maistuu, miltä tuntuu. Ja jos innostus herää, niin sitten lähtee pala kerrallaan rakentamaan sitä polkua, eli ehdottomasti kokeilemisen arvoinen juttu.